Laura Condruacovesi, mesaj ferm la sediul CSM, vom prezenta cereri pentru administrare de probe subliniere i cereri de apărare. <fie> Procurorul subliniere Efaldna, Laura Condruacovesi, a afirmat miercuri ce va prezenta secției pentru procurorii CSM cereri pentru administrare de probe subliniere i solicit de apărare. Este o procedură care nu este public. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de apărare sub liniere. O să vedem rezultatul. O să ne prezentme probele în aprare, o să ne facem apările, o să vedem decizia, a declarat Laura Codruca Covești la intrarea în sediul CSM, conform a Secția pentru Procuroria CSM urmează să discută mier -mi cu raportul întocmit de inspecția judiciar cu privire la asevăr sublinierea de către Procurorul subliniere F. Aldna, Laura Codruca Covesi, sublinierei Procurorul subliniere F. junt Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.